care poate declan sublinierea Rezboiul, ce-au pus la cale Donald Trump subliniere Emmanuel Macron, Vladimir Putin se opune video Teheranul sublinierei Moscova au respins miercuri orice nou acord în dosarul nuclear iranian, denuncând declarații ale lui Donald Trump sublinierea Emmanuel Macron care au anuncat cu o zi înainte ce intenționează să lucreze împreună la un nou text, relatează AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure între Iran sublinierei Grupul 5 plus 1, China, Franca, Regatul Unit, Rusia, Statele Unite sublinierei Germania, în iulie 2015, acordul de la Viena pare în prezent mai fragilizat ca niciodată. sublinierea dintele american sublinierei omologul său francez au rămas vagi cu privire la conturul, amploarea sublinierei consecințele exacte ale acestor noi negocieri pe care spun le doresc. Noi dorim să putem lucra de acum la un nou acord cu Iranul, a declarat Macron, evocând posibilitatea ca omologul său american să îi pun în practic promisiunea din campanie de Atunca la gunoi. Acest text vizând se împiedice Iranul să se doteze cu bomba atomic. Împreună cu subliniere F al unei europene, ei spun vrem să decidem cu privire la un acord încheiat în subliniere APTE. De ce fac sublinierea ceva? Cu ce drept? A denuncat miercuri dimineața ca presubliniere dintele iranian Hassan Rohan. Odată cu acest acord, noi am făcut să cadă acuzațiile sublinierei, am dovedit ce Statele Unite subliniere Israelul mint cu privire la Iran de decenii, a adăugat el. Atacândul pe Trump, ferese, îi pronunce numele, Rohani a tunat ce sunteți doar un om de afaceri. Nu aveți nici o experiență în politic subliniere, nici în materie de drept sau de acorduri internaționale. Fere alternativ. Textul din 2015 prevede o ridicare treptat sublinierei condiționat a sancțiunilor internaționale impuse Iranului, în schimbul garanției ce Teheranul nu se va dota cu arma atomic. Rusia s-a artat sublinierea inflexibil. Acest acord este fere alternativ. A dat asiguri un purtor de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, amintind ce documentul este fructul unor eforturi diplomatice a numeroase state. Scepticism există, sub liniere la Bruxelles. Acordul trebuie să fie pe strat, a reacționat sublinierea diplomației europene Federica Mogherini. Aflat într-o vizită la Teheran, realizatorul american Oliver Stone s-a declarat deosebit de subliniere Ocat să vad pe Macron alături de Donald Trump, îndemnând la o revizuire a acordului în dosarul nuclear iranian. Nu mi-a venit secret, a subliniat Cienastul francez după mama sa. Macron, care urmează să se exprime miercuri în Congresul American, a subliniat ce nu trebuie rupt un acord pentru a ajunge nicieri, ci ce este necesar să se construiască un nou acord care să fie mai larg. El subliniere i-a subliniat voinca de a aborda cu Trump toate subiectele din regiune, inclusiv Siria sublinierea activitățile balistice ale Teheranului. De când s-a instalat la casa albă, în ianuarie 2017. Donald Trump a denuncat în mod continuu acordul încheiat de cetă predecesorul său, Barack Obama, un text pe care l-a catalogat din nou drept ridicol. Marci. El se declar deschis unui nou acord mult mai larg, pe baze solide. Vom vedea ce se va întâmpla după 12 mai, atâta el. Evocând data la care va lua o decizie, se scrie istoria. Venit cu intenția să le conving pe omologul său american, Macron pare ce subliniere i-a schimbat poziția. El a subliniat Duminic, la postul Fox News, că, în afara acestui acord, nu există plan B. El a primit atunci sprijinul Chinei sublinierei Rusiei, care au anuncat ce ele vor bloca orice încercare de a sabota acordul nuclear sublinierei au denuncat drept inacceptabil orice revizuire. Cidereii în care efectuează o vizită de stat în Statele Unite în presubliniere din cia lui Trump. Emmanuel Macron a făcut totul pentru a lega o relație strânsă, personal, cu omologul său, a cerui viziune despre lume este, cu toate acestea, în multe privințe diametral opus de a sa. cei doi lideri, între care există o diferență de vârstă de 30 de ani, i au a fi subliniereat în mod ostentativ prietenia de la sosirea lui Macron, luni, la Washington. Emmanuel Macron ar putea să sublinierea exprime miercuri în congres, Trump, propria viziune asupra lumii. În faca celor 100 de senatori, sublinierei 435 de reprezentanți ai Statelor Unite. Această onoare le-a fost acordat mai multor presubliniere din francezi, ultimul a fost Nicolas Sarkozy în 2009. El urmează să pledeze în favoarea unei acțiuni comune a celor două ceri în vederea unei reinventări ordinii mondiale în secolul al XXI-lea. În opinia sa, Statele Unite sublinieră I. Franca este necesar să, sublinieră i-arată voința de a continua să scrie istoria împreună. Marți seara, un fașt dineu de stat în onoarea cuplului Macron a reunit 130 de invitați de marc la Casa Alb, decorat cu flori de cire subliniere. Cei doi presubliniere din ceau toastat stat pentru prietenia între cerile lor, conform Newsro. Mulți ne comentează prietenia personală, a remarcat Emmanuel Macron. Pe ambele coaste ale oceanului, în urmă cu doi ani, cu ar fi prezis că voastră și ieri cu mine ne vom afla în acest loc, a adugat el.